Величезні пакети – це і їжа, це і медикаменти, це і ковдри, і подушки, і карімати. Все те, що ми можемо знайти, все, що приносять люди, ми тут сортируємо. Навіть консервацію приносять, ну, зрозуміло, на передоволі ми не відправляємо, але є дуже багато нужденних, кому це може знадобитися. Вчора я тут була вперше, прийшла, дуже багато студентів було і багато викладачів також. Ми сортуємо одяг по пакетах, підписуємо ці пакети, ліки також сортуємо, якісь. Речі, які не підходять під жоден з варіантів, потім нам прислають списки. І ми ну як конвеєр працюємо, і потім е, вивозимо ці пакети звідси, і їх вже розподіляють по пунктах. У нас дуже чітко налагоджена логістика, тобто допомогу отримує той, хто її реально потребує в першу чергу. Наші захисники та поранені бійці, тобто частина відправляється одразу ж на блокпости, одразу ж військові частини. Це те, що вкрай необхідно і наші студенти, ті, хто тисячі вже запоріжців, в першу чергу студенти Запорізького національного університету, надають цю допомогу. Бачите, скільки тут робочих рук, тобто всі готові до бою, ніхто не сумує, ми переможемо».